Привіт, друзі! Сьогодні 2 червня 2022 року. Ось відте трав'янистий піон. Корал Шарм. Красивий, да? Зараз ми подивимося кожну квіточку, розглянемо. Дивіться, ось. Цей піон із махрово-рожевого кольору потихеньку превращається в цвіт парного молока. Дивіться, тут вже така квіточка. Це на дня два цвіти вже. Ця зацвіла вчора. Ця тоже рядишком. Тоже вчора зацвіла квіточка. А ця десь дня три назад зацвіла. Ось квіточка. А ця ось... Дві квітки зацвіли на дня 4 назад. Вони вже майже перерослися в цвіт парного молока. Колись були Ото такого цвіту. Рожевого. А сейчас Уже цвіт парного молока, це один і той же піон, коралловий піон, Іли піон корал шарм, ну, дивіться квіточка за розочку заховалася. ще підемо, Перейдемо до другої квіточки. Нещо ж тут. Ця квіточка рожева, а ця вже блідо-рожева. Ну, піончик можно так сказать, як хамелеон. Меняє свій колір. А ось квіточки піончика біло. Ті вони зацвіли вчора чи дві? Квиточкам пиончиком. А ось захвалась. За васильками. Квиточка. Вот здесь. Все. Сюда. Сюда, сюда. Опа. Ось. Тоже. Уже свій колер поменяла. Была махрого. Була махрого рожевого кольору, а трошечки поменяла свій колір. Була махрого рожевого кольору, а трошки поменяла колір. десь лай. Божечко, він буде рогати. А ось девскидочка, ба? Не, ось девскидочка, дивись. Я ж на нього так. На цей піон Королшан можна дивитися часами. Одинами можна дивитися годинами. Розмножається піон, ой. Розмножається кораловий піон корал Charm поділом куща. Восени, осінню. Десь в августі сентябрі Місяці. Дето у вересні місяці. Перед тим, як викопати куш піона коралшарм, його треба полити водою. Дуже гарно треба поливати, щоб корінь набрався влагою. Тоді він буде еластичний, і не буде ламатись. Красавець. Красивий піончик. Мені дуже нравиться. Коралловий піон. На цей год ми його... В цьому році, 2022-го, як все буде добре, ми його Будемо розсажувати, ділити куст цей кущ. Так як він вже здоровий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять, десь двадцять піток на ньому. Треба буде. Розсадити. Ну всё, друзья, до скорого, до скорого.